Нині у пункті незламності 10 відвідувачів, розповідає директор Кам'янець-Подільського ліцею номер 7 в якому розташований пункт Олег Лаврусевич. Коли було відключено з електричної енергії десь на годину 12-13, то у нас тут було біля ста чоловік. Наш пункт незламності був створений приблизно 23 числа. Тут є генератор, можливість зарядити телефони і підключення є до інтернету.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 наш пункт відвідував близько 70 людей. Люди пили каву, чай, користувалися розетками, користувалися павербанками, заряджали свої телефони і навіть блендували їжу для суміші для своїх діток. Хореографічну залу ліцею переобладнали у кімнату для тривалого перебування. Потреби скористатися нею у відвідувачів пункту незламності поки не виникали, розповідає директорка.